Сьогодні у випуску. Окупанти посилюють угрупування на підступах до Оріхова. Дівчина шукає батьків, яких російські військові видворили з тимчасово окупованої території. Вилікували понад 300 військовослужбовців за рік повномасштабної війни в обласному кардіоцентрі. Близько 11 батальйонно-тактичних груп сконцентрували російські військові поблизу Оріхова. Про це Суспільному повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, це третина від загальної кількості окупантів на запорізькому напрямку. Вони збільшують цю кількість середини лютого, вони, збільшують загальну кількість. вони їм можуть ще збільшити десь приблизно на 6-7 батальйонно-тактичних груп. Тобто довести до рівня 18, можливо, навіть 20. Поступово все угруповання, яке концентрується в напрямку рук, а воно вже фактично це третина від загальної кількості на запорізькому плацдармі російських окупаційних військ, через деякий час це взагалі буде вже і половина. І коли, наприклад, вся ця маса перейде в наступ, і, звісно ж, вона почне а, знищуватись, то буде втрачатися її боєздатність. Я не виключаю навіть такого сценарію, що після досить а, серйозного тиску, наступального тиску в напрямку ріків, може відбутися якийсь а, злам в їх обороні і тоді буде розігруватися вже зовсім інший сценарій.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 С -с Сльози давлять. Парніра велика? <світна> да, три кімнати. А ми, ми чоловіком у кухні. І, і все в кухні те, що нам треба, а все остальне закрите. Жінка розповідала, щодня годує покинутих котів та собак. У мене 12 котів у підвалі, ну, це тільки ті, ті, що в нашому домі, а тут ще приходять. І собачки, ну, всі хто є. Люди, хто є, такі дуже А де знаходять їжу Гуманітарку для котів привозять.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 «Вилетіли всі вікна. да. це заднє поставив наперед. Так, якщо кажуть, що на таврі заднє наперед не підходить – не вірте. Все підходить. Викруточка. Все ну а що робити? Ну, без, без машини важко Запальним їздить до Запоріжжя або Кумишувахи, розповідає Михайло Карлов. Звідти привозить і необхідні речі для сусідів. Допомагають і волонтери, зазначає чоловік. «Бо вони тут залишились один на один зі своїми, так скажімо,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 Дівчина шукає батьків, яких російські військові видворили з тимчасово окупованої території. Тетяна та Олександр Нечот – жителі села Скельки Васильівського району. Як повідомила Суспільному донька Юлія, окупанти депортували її батьків 14 січня. Втім, на підконтрольну Україні територію вони так і не прийшли. Наразі їхня доля невідома. Коли їх забрали до поліції, до відділка поліції в місті Дніприродному, ми знали, що з ними. Ну, як? Плюс-мінус. Ми знали, де вони, і ну, родичі возили їжу, речі. Коли їх депортували, ми не знали. Ну, тому що вони неправильно думали. Мої батьки чекали звільнення. Є е, гарні сусіди, е, знайомі, е, гарні і люди, які хочуть вислужитись та отримати гарну посаду, отак так от людей здають. Це в нашому селі Чотири випадка. Вчора зі мною зв'язався з охабу чоловіки. Ми знаємо, що їх чекали на наших блокпостах дуже дуже багато людей. І він вчора зі мною зв'язався і сказав, що їх чекали близько 10 днів, але ж ніхто не з'явився. Про зникнення батьків Юлія повідомила поліцію, міністерство реінтеграції та Червоний Хрест.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 Пройшло відкриття коронарної артерії з послідуючим імплантацією стента. Така пружинка, яка за допомогою якої відбувається повне постановлення парсвіта артерії. Наш профіль це інфаркт, міякарда, це різні аритмії, це стенокардія, гіпертонічна хвороба.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 укриттів та інформаційних табличок. Анна Червата, Геннадій Корчененков. Суспільні новини, Запоріжжя. Патрульні поліцейські знову перевіряють швидкість руху автівок у Запоріжжі. Для цього використовують прилад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 Петро Єфремов у 2011 році розпочав власний бізнес із виготовлення світлодіодного обладнання у Донецьку. Після окупації його рідного міста російськими військами переїхав у Бордянськ. Звідти також мусив тікати на початку повномасштабного вторгнення. «Ми багато робили світлофорів, світильників для великого будівництва. Ми багато по нашому регіону працювали. Це Маріуполь, ми виготовляли більше тисячі світильників тільки на Маріупольський порт. Повністю вивезти обладнання, яке робили власноруч, не вдалося жодного із захоплених міст. Ми могли закупити там десь на 5 тисяч доларів якогось обладнання, але ми робили ЧПУ обладнання самостійно. У нас є стаж з цими станками, тому Воно коштує більше, ніж ми потратили коштів. Якщо купувати таке обладнання європейського зразку, мабуть, це 100-150 тисяч доларів. У Дніпрі Дмитро почав відновлювати свій бізнес, виготовляє жетони з гравіюванням, рекламні вивіски з підсвічуванням та світлофори. Однак зараз, каже чоловік, враховуючи необхідність мінімізувати використання електрики, багато його виробів не користуються попитом. Тому він намагається підлаштувати свій бізнес до нових потреб, робить енергозберігаючі світильники і залишків освітлення для ювелірних вітрин. Вони працюють від ну, любого USB-порта, там, від ноутбуку, або повербанку, або якийсь зарядний пристрій, на інверторах багато таких пристрій. Вони працюють від повербанку 12 годин великі, ось такі, під ними можна працювати також, або там сидіти вдома, багато таких світильників ми виготовили на передову». Вийти на рівень виготовлення продукції, який мав у Бердянську, каже, не може, бо не вистачає багато обладнання, яке залишилося в окупації. Дмитро чекає, поки його місто звільнять, і він зможе повністю відновити свою роботу та допомогти відновити розбиті росіянами міста. Яна Стойкова, Анастасія Трошина, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.